V rámci dopravní výchovy seznamují strážníci městské policie Hradec Králové, děti z pátých ročníků Hradeckých základních škol, se základy první pomoci. Výuka se v tomto případě zaměřuje především na volání na tisňové linky. Učíme děti, co vše sdělit operátorům, aby případně mohli pomoci při záchraně lidského života. Hodiny probíhají v zimních měsících v učebnách dopravního hřiště v Třepši. Dnes se tu děti učily, jak uložit člověka do zotavovací polohy a na figuríně si vyzkoušely masáž srdce. Nově se také seznámili s automatickým externím defibrilátorem, čímž získali zkušenost, že tento přístroj zachraňující život může použít úplně každý. Měří se srdeční se dopravní výchova se samozřejmě zaměřuje také na dopravní situace, značky, křižovatky a bezpečné chování v provozu. V jarních a letních měsících si pak děti teorii ověřují bezpečně na dopravním hřišti.